Večer po baráku prochází Po chodvách a po parketách Zbytky jídla tajně rád do sebe nahází A kdo ze tmy nemá strach, To jenom po nocích nám domem plouděj bubáci A tak chodím vždycky radši spát Nedělám si už zrodičů rodičů legraci a nechci si o půlnoci hrát. černej, chlupatej po dvoře ploumá, pak dveřma cloumá, Dovnitř se jít. Půkud střapatej na mě se kouká, oknem se souká, si začali vít nás máme svého osobního bubáka. Můj bubák se se mnou přátelí. Když jsem sám, tak na bonbony mi vždy ho naláká. Hráte pod mou postelí. Bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, báci. Darebáka chudí postraší. Ať bydlí s tebou, bubák domácí, ten všechny další zaplaší. Černej, chlupatej, po dvoře má pak dveřma sloumá, dovnitř se jít. Kukuč, střapatej, na mě se kouká, oknem se slouká, při začalej víc. Každý z nás máme svýho osobního bubáka, můj bubák se se mnou přátelí. Když jsem sám, tak na bombóny ho nalákám, chrápe pod mou postelí. Ha, <laughs> ha, Uh <laughs>